Projektitehtäviä varten kannattaa luoda HTML-niminen kansio, johon tallennetaan kaikki verkkosivustoon liittyvät tiedostot. Kansioon tallennetaan myös verkkosivuilla käytettävät kuvat ja videot.